لابد للشعب ما يقرا ويتعلم، بد للشعب ما يقرا ويتعلم ويواكب العصر في والمنحد والمنهج لابد ما يجعل التاريخ يتكلم ويدال هذا اليمن تتصمم الميراث، صف العمله امام الشعب ما يهزم والمرتزق في فيها العمقيه تسلم في جبهه العلم ذات يشبه الابراج ما هنسه القصري والطيار اذا حوضم ولا تهدد من الجلاد والحجاج ولا افتقع داخيل المبنى اذا تحدم ولا تاثر من المرجف اذا ما هاج من مذليم المجرس تتحكم اقسمت ان المعلم كذا ما قم على رضو سال في موقعه تتك وللمعلم المعلم رواتب بنت تسلم تحيات البدء عن الاستعداد والمخدم شعبنا في محنته محتاج تحيات البدء عن الاستعداد والمخدم لوظفته شعبنا في محنته محتاج تحيات البدء عن الاستعداد والمخدم لوظفته شعبنا في محنته محتاج